Do što mi dame i gospodo, cijenjeni uzvanici i gosti, na svečanu pozdravnicu dolazi predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, gospodin Zoran Milanović, upratni načelnik glavnog stražara oružanih snaga Republike Hrvatske, admiral Robert Hranja. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, i vrhovni zapovedići Oružanih snaga Republike Hrvatske. Molim dopuštenje za početak svečanosti davanja prisege. Imate dopuštenje na zapovedi. Ročnice i ročnici, čestitam vam na danoj svećane prisezi. Dobro! Dobro Čestitku povodom upravo dane svećane prisege, ročnijim vojnicima uputit će najviši državni i vojni dužnosnici. Poštovani vojni zapovednici, ročnice i ročnice. Načelnik je sa vojne strane rekao ono što svaki puta govorimo, iz čega ste vi svjesni i niste ovdje slučajno. Došli ste sa određenim polivom, pozivom, željom i ambicijom. Ja vam čestitam, odnosno respektiram to što ste u ovo vrijeme konfora lagodnosti, bez obzira na trenutnu korona krizu, vremena u kojem ljudi više nego ikad misle i osjećaju da svojih ciljeva i želja i ambicija mogu doći lakše, brže, uz manje znoja, uz puno više konfora, bi odabrali jedan poziv, a većina vas je slobod odabrala i odabrat će taj poziv koji je težak, znojan, mukotrpan, u kojem se moraš odreći određenih dijelova svoje osobne slobode, intime, i sa jednim velikim, visokim plemenitim ciljama te obrane zemlje, zajednice doma u kojem živiš, služiti Hrvatskoj, ali istovremeno služiti i sebi, svojim obiteljima, ispunjavati svoje planove, želje i ambicije, zdrave ambicije da se napreduje, da se školuje, da se bude i tjelesno i mentalno pripravan, ne bude li slučajno ili bude li slučajno trebalo nekada da se izložite riziku i pogine. Još jednom čestitam na tom hrabrom i nekonformističkom izboru u vrijeme konformizma i opće klime u društvu, ne samo u hrvatskom društvu, da se sve može dobiti brzo i lako, bez ozbiljnijeg odricanja. Vas 200, sljedećih 200 i ovih skoro 10.000 do sada su mala, ali značajna, moćna grupa ljudi na koju, raču, na koju Hrvatska računa. Još jednom čestitam, živjeli sretno i domovini vjerni.